أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ في عمد ممددة صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة مزة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 التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم